כשלומדים פיזיקה, שומעים הרבה את המונחים כוחות מאוזניים וכוחות לא מאוזניים. בסרטון זה, ברצוני להציג בפניכם מספר מצבים, כדי שנחשוב על הכוחות המאוזניים והכוחות הלא מאוזניים במצבים האלה. בואו נתחיל עם מצב בו יש לנו את הקרקע. ועל הקרקע ישנו סלע. כוח הכובד מושך את הסלע כלפי מטה, לכיוון מרכז כדור הארץ. הוא את הסלע, זה... באיזם המשקל של הסלע ומשקחתו קלה יממה בת כוח של חמישה ניוטון. אבל הסלע מחזק לידיא קאקה. הקאקה מונחת מהסלע ליצלול קלה יממה. הקאקה מופילה כוח קלה ימלה. הקוח הנורמלי במיקרה זה. הקאקה מופילה את הקוח הנורמלי. יצרה אותו בירוק. במיקרה זה הקאקה מופילה את הקוח הנורמלי. שני כוחות אלים אך הם מופעלים בכיוונים מנוגדים. זה המצב הראשון. בואו נחשוב על מצב אחר. צייר שוב את הסלע. זה אותו הסלע וכוח הכובד הוא עדיין כלפי מטה. כוח של חמישה ניוטון כלפי מטה. עדיין קיים הכוח הנורמלי, מכיוון שהקרקע מחזיקה את הסלע וכוח של חמישה ניוטון. כוח של חמישה ניוטון כלפי מעלה. עכשיו ישנו אדם המנסה לדחוף את הסלע. ישנו אדם המנסה לדחוף את הסלע והוא כוח של שני ניוטון ימינה. קיים גם כוח היכוך צייר את החיכוך בכתום, כוח של 2 ניוטון שמאלה. כאן זה כוח החיכוך המתנגד לתחיפה של האדם. נראה מצב נוסף מאוד דומה לקודם. יש לי את אותו סלע. ישנו כוח של 5 ניוטון כלפי מטה. כוח הכובד כמו במצבים הקודמיים, ויש גם את הכוח הנורמלי באמצעות הקרקע, מחזיקה את הסלע עם כוח של חמישה ניוטון. עכשיו, האדם מצליח לדחוף יותר חזק. הוא דוחף יותר חזק. רואים זאת בתנוחה שלו. עכשיו הוא דוחף בכוח של שלושה ניוטון ימינה. כוח החיכוך הוא עדיין שני ניוטון. כאן זה כוח החיכוך. יקוך, מצייר עוד שני מצבים. זאת הקרקע, וזה הסלע, אבל הוא אינו על הקרקע. הכוח היחידי הפועל עכשיו על הסלע, הוא כוח הכובד כלפי מטה. כדי לא לחשוב יותר מדי, אנחנו מניחים. בעצם, בואו נחשוב קצת. נראה את זה ככה. יש לנו את כוח הכובד, לכוח חמישה ניוטון מטה, אבל קיימת ההתנגדות של האוויר. אפשר להסתכל על זה כחיכוך עם האוויר, וערכו 1 ניוטון. זהו כוח החיכוך, לא אנו קוראים התנגדות האוויר. הסלע מתנגש עם חלקיקי האוויר. זמן הנפילה. במצב האחרון נצאר שוב את הסלע. הוא של הסרטון הזה. המצב אחרון, זות הקרקה, הsteller מונח על הקרקה, הsteller מונח על הקרקה, ישנו יד כוחה כובד 5 ניוטון, קלפי, מטה, הsteller מוזזק לידה הקרקה, 5 ניוטון, קלפי, מלה, עכשיו האדם דוחף ב חזק. הוא מפעיל כוח של 4 ניוטון. בכיוון הזה. יש לנו חיכוך של 2 ניוטון. לא אצייר אותו עדיין. ישנו אדם נוסף כאן, המנסה להתנגד לדחיפה של הראשון. הוא דוחף בכיוון הפוך בכוח של 1 ניוטון. יש לנו של 2 ניוטון, ואת הזה הדוחף בכוח של 1 ניוטון שמאלה, כנגד האדם הראשון. בסך הכל יש לנו של שלושה ניוטון שמאלה. עתה נחשוב באילו מצבים הכוחות אינם מאוזנים. כלומר, באילו מצבים שיקול הכוחות שונה מאפס. נסתכל על המצב הראשון, יש לנו את כוח הכובן בין חמישה ניוטון הפועל כפי מטה לכיוון מרכז כדור הארץ, והכוח של הקרקע המחזיקה את גם 5 ניוטון, שני בALLEY TOECH מוקפל או בקיבונים אופקיים, הלא כן מוזננים, חות עלם אזנים לגמרה אחד את השני, הקוחה שיקול על הסליש לא ציירנו כוחות שיקול על קוחות שווה לאפס, הקוחות מוזננים, לא נוכל לקרוא למצב הזה, מצב של קוחות לא מוזננים, נדבר לממצב השני, פה ניוטון מתח וخمישית ניוטון מארה, אזנים אחד השני. כיוון ההפקיע, אדם דוחף בכוח של 2 ניוטון, ימינה, והוא מתאזן לגמרי על ידי כוח היכוך 2 ניוטון, שמאלה. מכיוון שהכוחות מאוזנים, שיקול הכוחות שווה ל-0, והסלע לא יאיץ. פעם נוספת, אלה כוחות מאוזנים, והכוח השקול שווה ל-0. במצב 3, פעם נוספת בכיוון האנכי, כוח הכובד מתאזן לגמרי עם הכוח הנורמלי, המופעל על ידי הקרקע. השומר על הסלע מלהאיץ ולצלול עד במרכז כדור הארץ, בכיוון ההופכי יש לנו שני כוחות המתנגדים אחד לשני. האדם דוחף חזק יותר כוח של שלושה ניוטון, וכוח החיכוך הוא שני ניוטון שמאלה. יש לנו כוח שקול ימינה, שלושה ניוטון ימינה, ושני ניוטון שמאלה. הכוח השקול שווה ל-1 ניוטון ימינה. רואים שזה ימינה לפייך שציירתי יש לנו כוח שקול שונה מאפס, או בשפה אחרת, יש לנו מצב של כוחות לא מאוזנים בכיוון ימינה. נסתכל עכשיו על מצב 4. יש לנו כוחות רק בכיוון האנכי. יש לנו את כוח הקובץ של חמישה ניוטון כלפי מטה, יש לנו כוח הפועל נגדו, כוח התנגדות האוויר, אחד ניוטון כלפי מטה. הם לא מאוזנים אחד את השני, יש לנו עדיין כוח שקול שווה לארבעה ניוטון כלפי מטה. זהו של כוחות לא מאוזנים. לבסוף המצב האחרון. הסדם מונח על הקרקע בכיוון האנכי, הכוח הנורמלי פועל נגד כוח וכובד. הכוחות האלה מאוזנים. אבל בכיוון האופכי יש לנו כוח גדול יותר ימינה, ארבעה ניוטון, מאשר הכוח הפועל לשמאלה, כוח של שלושה ניוטון, של האדם ושלח כוח ביחד. במצב הזה יש לנו כוח שכול בכיוון ימין. כוח שקול של 1 מיוטון ימין זהו מצב של כוחות לא מאוזנים